Ja, fór mitts svona til til að opnum huga eininni námi sko. Missi ekki alveg hvað er að ganga. Reknaði kanskje meira með svona einhveru kassalega svona námi, ferlar og eitthvað slíku. Það komi skemmtilegt óvart, að því litum í til að þetta var svona meira um persónuna, hópa vinnu, uh stjórnunarstíl, hvernig maður vinnur sjálfrænslaust. Það hefur nýst mér mikið síðan. Ég færst meira yfir í í framhaldinu. er sé dýnami og og sem samt uh stjórnufólki. Námið